Доброго дня, наші глядачі. Це компанія «Макош». Мене звати Тимофій, з вами ми знайомі, але сьогодні у нас в гостях доволі цікава людина. Він зараз представиться і розкаже, чим він займається. Добрий день, Тимофій. Дуже радий бути у вас в гостях, у вашій компанії. Мене звати Руслан Клименко, я керівник агрохімічної лабораторії компанії CIT з міста Суми. Сьогодні на запрошення Тимофія ми провели таку дуже гарну робочу зустріч, в межах якої виникли деякі питання, які ми зараз постараємось з вами розглянути. А питання ці виникають не з простої причини, так як наша компанія, ми цінуємо кожного нашого клієнта і турбуємось і піклуємось про якість продукції, яку продаємо, тому ми час від часу проводимо різного виду аналізи на визначенні якісті наших добрив. Цією самою справою займаються і наші аграрії. Але коли ми здаємо на аналіз, ми знаємо, як правильно здати зразок, і знаємо, які там результати ми можемо очікувати від них. Аграрії ж не завжди правильно пояснюють що потрібно знайти, що це за доброво вони хочуть казати, і через це виникає ряд недорозумінь, як це так би правильно назвав. І тому е от, я сьогодні підготував таке невеличке питання, і на основі цих питань, е на основі цих відповідей від вас, Руслане, е ми зрозуміємо, як правильно здавати доброво на аналіз, як правильно е замовляти діючі речовини, які потрібно визначити, і які помилки можуть бути в процесі там, навіть відбору зразків. Отож, Руслана, перше питання. Для чого потрібно взагалі робити аналіз мінеральних добрив саме в лабораторіях? От ґрунт часто роблять, а для чого проводити аналіз зразків добрив? На жаль, на сьогоднішній день дуже велика кількість мінеральних добрив, які продаються на ринку України, мають або відхилення по місту діючої речовини, або також зовсім на місці діючих речовин. Щоб обезопасити себе і дійсно купити якісний продукт, за який ви заплатили великі гроші, треба зробити якісний лабораторний хімічний аналіз добрива. Аналізи добру проводяться в хімічних лабораторіях, які мають відповідні верифіковані методи досліджень. В тому числі, такі аналізи виконує і наша лабораторія. Добре. З вашого досвіду, які зразки добру найчастіше до вас потрапляють в руки на перевірку? З огляду на сезонність, найбільша кількість добрив, які надходять на перевірку і на вхідний контроль якості, це рідкі добрива каси, тому що їх підробити доволі легко. Також дуже багато зразків надходить як добрива азотної групи, це карбамід, аміачна селітра. І також це стосується НПК різного типу. Угу. І як часто ви е зустрічаєте зразки, які не відповідають заявленому місту? От останнім часом ця кількість збільшилась чи вона якась є постійною? На жаль, останніми роками така кількість тільки збільшується. Якщо раніше підробки стосувалися лише рідких розчинів, наприклад, касів чи РКД, які досить легко можна підробити шляхом додавання води, але останніми роками збільшилась кількість так званих НПК, так званих НП-добрив, які, на жаль, або взагалі на місці діючих речовин, або фактичний міст, міст діючих речовини не відповідає заявленим продавцем кількостям. Ну, і потім з'являється питання у агровиробників, чому там добрива не спрацювала або чому не од... до Звичайно, звичайно. Людина, коли вона вносить певну кількість добрив, вона сподівається, що ці добрива будуть ефективними і принесуть якість. Коли в підсумку року людина не отримує очіканого результату, резонно виникає питання, чому так сталося. Так, є, звичайно, об'єктивні фактори, природні фактори, на які ми не можемо впливати. Але також є і е, необ'єктивні. Це ті фактори, на які ми можемо і мусимо впливати. Перш за все, це контроль якості добрив. Тому що, якщо ми не впевнені в тому, що ми вносимо якісне добриво, то, відповідно, ми не можемо гарантувати ту вражайність, на яку ми розраховуємо, яку ми плануємо. Так, да, зрозуміло. Так, наступне питання. Як же ж тоді правильно відбирати зразки і подавати їх на аналіз? З чого все потрібно починати? Хочу сказати, що хімічний аналіз добрив розпочинається з правильного відбору зразків. Що таке правильний відбор зразків? Це відбір зразка добрива не з одного місця, а з декількох точок. Бажано по всій глибині бегу чи ніжку. Таким чином, щоб можна було скласти репрезентативну пробу, яка дійсно буде являти собою усереднений хімічний склад цього добрива. Тому що, якщо ми відбираємо добрива неякісно, неправильно, невідповідно до діючої нормативної документації, проба не є репрезентативною і результат аналізу може відрізнятися від фактично заявлених виробником значень. Тобто прийти просто зачерпнути з збега пригоршню добрив, насипати їх у якусь ємкість і відправити, це Ні, неправильно? Ні, це неправильно. Існують певні методики для відбору. Якщо у замовників виникають певні питання, то будь ласка, телефонуйте, ми вам розкажемо, ми вам надамо необхідні схеми, по кількості бейгів, які необхідно брати, в залежності від загальної вибірки, по кількості точкових відборів, і так далі, щоб ваша праця, щоб ваш е, внесок у визначення хімічної якості добрива був е, зроблений правильно і якісно, тому що правильний відбір зразку фактично гарантує е, об'єктивність і правильність аналізу. А це дуже важлива річ, так. Що робити, коли доброво, яке е, було проведено на ньому аналіз, не відповідає заявленій кількості елементів живлення? Дуже гарне питання. Е, е, проблема заключається в тому, що, за якою методикою проводити аналіз вмісту поживної речовини. На сьогоднішній день у нас Існує велика кількість нормативної документації, які регламентують порядок визначення, методів і методики визначення елементів того чи іншого типу. При загальному підході до проведення хімічного аналізу ми повинні виходити з того факту, що аналіз, який проводиться в хімічній лабораторії, повинен виконуватись абсолютно тими ж методиками, які регламентують виробники добру. Чому це так? Тому що різні методики призначені і розроблені відповідно до спеціальних добрив, відповідно до їх фактичного сольового складу. І не можна, наприклад, провести аналіз аміачної селітри за нормативною документацією аналізу карбаміда. І навпаки, це є абсолютно неправильно і не дасть змоги отримати правильні об'єктивні результати. Тобто, в залежності від того, яка форма азоту в добриві буде, ці методи, виходить, будуть відрізняти? Звичайно, звичайно. На сьогодні ми маємо близько 20 різних методів визначення азоту і вибір того чи іншого методу залежить від того, які форми азоту присутні у добриві і які методи для аналізу рекомендує виробник. Саме цією метою ми при отриманні добрива на аналіз просимо надати інформацію щодо сольового складу, назви добрива чи декларованого місту елементів живлення. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб лабораторія могла правильно і об'єктивно підібрати метод аналізу, щоб він відповідав сольовому складу добрива. Тільки при такій умові аналіз буде правильним, об'єктивним, і ви зможете скласти уявлення, чи відповідає заявлена на якість продукції, чи не відповідає. Ну а виходить, коли все таки все правильно було зроблено, і відбір вірний був зроблений, і аналіз був проведений за тими рекомендаціями навіть від заводу виробника. А добриво, от не відповідає, то скоріш за все, ви потрапили на якусь підробку. Не, не завжди це так. У випадку, якщо виникає розбіжність між фактичними даними результатів хімічного аналізу та заявленими в декларації нормами, ми рекомендуємо провести перевідбір добрива, тому що всяке могло статися. Могло б. Відбутися перехресне забруднювання іншим добривом. Могла все-таки виникнути помилка при відбору зразку добрива. Тому в даному випадку ми рекомендуємо зробити спільний відбір з замовником аналізу та постачальником добрива, щоб пересвідчитись, що він був зроблений якісно. Після цього ми робимо контрольний аналіз другої проби. Угу. Якщо він, на жаль, підтвердиться, то тоді вже необхідно вирішувати питання якості добрива безпосередньо з постачальником. Ну, а постачальник, в свою чергу, буде розбиратися з виробником. Дякую за відповідь. Так, що ще цікавить? О, вітчизняні і міжнародні стандарти. Є ДСТУ, є ІН чи ЕН, не знаю, як воно вірне. І ISO. Що це таке? Чим вони відрізняються? А можливо, і не відрізняються навіть. Як я вже казав, на сьогоднішній день в Україні існує велика кількість нормативної документації, відповідно до якої проводиться хімічний аналіз добрив. І ГОСТ, і ІСО, і ЕН-ІСО це міжнародні стандарти або вітчизнянні стандарти ДСТУ, які регламентують методи аналізу того чи іншого добрива. Який саме метод вибрати? Метод повинен бути той, відповідно до якого відвантажений продукт. Наприклад, селітра і карбамід аналізуються за вітчизняними нормативними документами, за ДСТУ. Uh -huh. Якщо ми, для прикладу, розглянемо визначення вмісту фосформісних сполук, то фактично ми маємо ситуацію, коли існує паралельно два методи вимірювання. Це фотокалоріметричний метод за ГОСТ-2851. Цей ГОСТ дуже часто використовувався... Ще декілька років тому, коли основними постачальниками добрив до України були заводи Росії, Білорусі і далі, Казахстану, тому що ці всі підприємства нормують і контролюють місць фосфатів саме за гост 20851. На сьогодні ситуація змінилась і вже більша частина добрив, які надходять в Україну, вони виготовляються в країнах Європи і, відповідно, маркуються за показниками якості відповідно до міжнародних стандартів ІСО і ЕМ. Тому для отримання об'єктивної інформації і можливості порівняння фактичного складу добрива заявленим деклараціям, виконувати аналіз цих добрив правильно, використовуючи міжнародні стандарти ІСО. Які потрібно вимагати у постачальника або у виробника навіть? Тобто, які ці стандарти були застосовані? Назва стандартів. Назву. Самі, самі стандарти має кожна лабораторія, тобто, ага. вона придбала ці стандарти, вона за ними може працювати. А від постачальника Добрив ми бажаємо і маємо отримувати інформацію щодо нормативної документації, відповідно до якої вони проводять відвантаження. Ця інформація однозначно повинна при першій вимозі надаватися покупцю, тому що він має право знати, якої якості продукт він купує і як цю якість перевірити. Угу. Зрозуміло, дякую. Так, е, наступне питання. Як правильно обирати показники, на визначення яких проводиться аналіз? Тобто, як правильно про них заявляти? Е, е, от часто до вас приходять наприклад, замовники і кажуть, зробіть нам, будь ласка, азот, але не вказують, який він? Чи приходять з якимось добровим і кажуть, "Визначте мені тут все, що є? Чи це взагалі реально зробити, чи є якісь інші методи? Це зробити реально, але правильно робити таким чином, відштовхуючись від тих форм азоту чи це фосфору, які замовник бажає визначити в мінеральному доброві. Тобто, замовника замовники, яка цікавить міста нітратної форми чи манійної, будь ласка, ми це визначимо. Е, бувають ситуації, коли замовники ці розпрямовлені не хочуть давати такої інформації, тому що вони чомусь вважають, що е, ця інформація піде не на користь хімічному аналізу. Е, зазвичай це не так. Для чого потрібна в лабораторії інформація про якісний склад, сольовий склад і посилання на нормативи нормативної документації? Це потрібно для того, щоб об'єктивно і правильно вибрати методику аналізу, тому що від цього залежить правильність аналізу. Крім того, ті причини, що, наприклад, існують і декларуються різні форми фосфору, деякі виробники декларують фосфор загальний. Деякі регламентують фосфор водорощинний, хтось регламентує Цитратор, фосфор розчинний, цитрат розчинний у морошинній кислоті і так далі. Тобто замовник, коли подає заявку на проведення аналізу, має вказати, яку ж форму фосфору, міст якої форми фосфору він бажає отримати. Uh -huh. Тому що виконання аналізу по вмісту всіх цих форм, вони різні, з використанням відповідних різних екстрагентів. Uh -huh. Тому не можна виконувати визначення, наприклад, вмісту фосфору водорощин застосування соляної чи азотної кислоти, бо це буде визначення фосфору загального. Ну і вплине на кінцевий і вплине результат. На результат, звичайно. Наприклад, візьмемо якесь доборове, що там нормується, нормується вміст водорозчинних фосфатів там, умовно 20%, при загальних 30. Якщо замовник не уточнить, яку саме форму що йому треба водорозчинну форму визначити. Ми зробимо загальну форму, він буде думати, що в нього вміст фосфору 30%. Але його цікавить, відповідно до того, що декларує виробник, саме водорожчина, яка може бути меншою. Для того, щоб мати справжнє уявлення про якісний склад добрива, е потрібно знати чітко, яку саме форму визначати і за яким саме нормативним документом це визначення проводити. А Цю інформацію, в принципі, можна е запитувати у постачальника. Щоб він розповім. Цю інформацію, якщо він е ці добрива завозить, він обов'язково повинен мати відповідну документацію. І цю інформацію е Аграрії можуть навіть вимагати. Ну, мені здається, що багато, наша компанія, наприклад, ми цю всю інформацію подаємо з відвантаженням. Тобто, коли приходить до клієнта товар, то там вказується зазвичай декларація на добриво, який вміст ми йому відвантажуємо, і зазвичай можемо додавати ще сертифікати якості саме на цю партію де вказується заявлене міст тих чи інших елементів і іноді навіть вказуються методи, з якими був проведений попередній аналіз самим заводом виробником це все дуже добре і правильно, те, що ви робите. На жаль, в більшості випадків покупець не має цієї документації. Більше того, не те, що немає декларації, а паспорту якості, свідоцтва про якість, не кажучи вже про посилання на нормативи, відповідно до якого відповідно повинно проводитись визначення якості добрив. Я вважаю, що це обов'язок постачальника надати покупцю всю інформацію по фактичному місту поживних речовин, вказати форму, у якій речовини місяця, вказати назви нормативної документації, відповідно до якої ці форми визначаються і вказати допустимі норми відхилення тому що кожне, кожен місце поживної речовини може мати певне відхилення Це То все повинно бути плюс, вказано і Як і в плюс, так і в мінус, так, звичайно Ці всі відхилення прописані в міжнародному документі регламенті ЄС 2003 Чудовий документ Так, І ще одне питання е, Ага як вибрати лабораторію, у якій будуть робити аналіз ваших зразків? Це якщо я, наприклад, замовник, я клієнт, і хочу визначити якість своїх добрих, от на що мені звертати увагу при виборі лабораторії? Що вона повинна мені надати чи мати якісь там документації? Перш за все, лабораторія має мати в своєму розпорядженні верифіковані методи вимірювання за тими показниками, які необхідно виміряти. Лабораторія має, бати, має мати відповідного приладу базу, тобто обладнання, за допомогою якого вона це все визначатиме, і наявність кваліфікованого персоналу, який зможе виконати правильно е, даний метод аналізу. Не так багато. Три речі. Три речі. Е, хорошу лабораторію обладнання, хорошого працівника, який зможе робити, і нормативну і... документацію. Нормативну документацію, як... якою може, так, так, цей... яка була вирішована в умовах даної лабораторії. Ну, Я думаю, що е, це чудово. <рес> це правильно. Це правильно, Це так. Правильно. Тому, е що я хочу сказати, що е здавайте свої добрива е на аналіз лабораторії, здавайте їх саме в перевірені лабораторії, робіть правильний відбір зразків. Е для цього ви можете звертатися або безпосередньо в лабораторію і запитуватися, як зробити відбір зразків, або звертатися е до нас, компанії, або до своїх постачальників, щоб вони вам розказали, як ці зразки відбирати. Відправляйте їх в лабораторію, отримуйте результати, вірте в своїх постачальників і отримуйте відповідні врожаї. Ми вам на цьому дякуємо. Якщо у вас якісь є питання, ви можете задавати їх ось тут в коментарях. До нових зустрічей. А Руслане, я вам окремо щиро вдячний за те, що ви відповіли на всі мої повтори. Дякую, Дякую.